Ah, uh, yeah Jake P din vas lui Inima Moldovei George Mocanu Ah, uh. hai de mult multe încearcă viața Nu contează când o pasărea urmează să vină fi pe față Și ceva nu merge bine, să se doar pe tine Doar încădere trebuie și va fi bine Greutăți să știi Sunt sute mii de-a cu vieții le vei găsi Și te aștesc mai puțin le bune vin Iar de ce zile bune se iau la de fi. O să vezi că în timp totul se va schimba Așa că trăiești viața, lumea va fi a ta și speră ca că poate de bună zi, vizitul să se va primi Și vei obține tot ce-ți vei dori Ai vârstă, e ai frică, să atăriești probleme problemele, și greutăți întâlnești pripește pește în jur, o viață ai Chiar de ca să te plafonez și să stai Sunt eu, din cos Sunt eu Pianistul din cos Ce stau, stau și plâng plân. da, sunt, sunt eu, eu Cel ce cântă în conț, stau Și stă și plânge plân. ușor Dacă ești pierdut, a. a, caută căreia ce a și ți -mi minte că viața este doar o glumă Deci dacă e bună sau rea Dar cum? E decizia ta, nu-l capul sus dacă n am nimic de spus. Dacă ai să într-o zi la pus. Că ceva nu merge până ei, trage de tine. Și vei că la final totul va fi bine. Pregătit! Pentru orice pasă proastă, orice la nasoară Orice chestie paralelă te poate custa viața Dimineața cât te scol, fii atent la ce vezi E greu să fii tu în luna asta rar E greu să fiu eu în pielea mea E greu să trăiesc prin oameni rei Dar știi, și eu fac parte de, de, de din ea Pianistul în, în, în cor Un copil de calitat A, a. Pianistul din cort, a, a, pianistul din cort, care a assimilat mult material într-un timp foarte scurt. Sunt eu, pianistul din cort, a, a, pianistul din cort, sunt eu, sunt eu, eu pianistul din cort, sunt eu, pianistul din cort, ce sta Ce cântă în colț Și stă și plânge ușor Sunt eu pianistul din colț Sunt, Sunt eu pianistul din colț Ce stau și plânge un copil special care transformă emoția, o transformă în de creație.